السلام عليكم من اكتر الموضوعات اللي بيكون عليها نقاشات في الجروبس على الانترنت، هيا يا جماعه أجيب غساله الاطباق ولا بلاش؟ انا احمد حسام من ابو العريف والنهارده جاي اكلمكم هل تجيب غساله الاطباق ولا مش هتساعدكم يمكن من مشاكل اللي بتواجه الستات في العصر الحديث هي وقفه غسيل المواعين، الموضوع من بره يبان سهل لكن لما تعرف ان في دراسه امريكيه بتقول ان الست بتقضي حوالي 230 ساعه في السنه بتغسل مواعين بس هتقدر حجم المعاناه وده اللي خلى غساله الاطباق حلم من احلام اليقظه بالنسبه لاي ست لانها تساعدها في الوقت وفي المجهود ويمكن دي تعتبر اول ميزه واهم ميزه للست بالنسبه لغساله الاطباق ثاني ميزه ان غساله الاطباق بتخلي شكل المطبخ احسن بدل ما المواعين تتحط في الحوض بتتحط جوه الغساله وده بيخلي شكل المطبخ اروع كتير الميزه الثالثه لغسالة الاطباق انها سهله الاستخدام اي يستخدمها وده هيخلي ان لو ست البيت مش موجوده اي حد يقدر يغسل المواعين بسهوله. الميزه الرابعه واللي كانت مفاجاه بالنسبه لي ان غساله الاطباق بتغسل احسن من غسيل الايد وده بفعل درجات الحراره عالية جدا وضغط الميه. الميزه الخامسه غساله الاطباق بتستهلك ميه اقل من غسيل الايد العادي. الميزه الثابته واللي ممكن تكون مهمه بالنسبه لناس كتير ان في ناس ايديها بتتعب من كتر غسيل المواعين، مش بس كده غساله الاطباق بتحمي ان ممكن يكون في اطباق بتتكسر من كتر الشرب والحطه. طب دول كانوا اسباب ليه نشتري أطباق. ليه ما نشتريهاش اولا اوعى تفتكروا ان غساله الاطباق هتبقى العصايه السحريه اللي هتحل لكم كل حاجه غساله الاطباق بتساعد بس خدوا بالكم ان انتوا هتحتاجوا برضه وقت عشان تجمعوا حموله الغساله وهتحتاجوا مجهود عشان خاطر ترصوا المواعيد داخل الغساله ثانيا غساله الاطباق مش بتغسل كل حاجه يعني لسه في حاجات هنحتاج نغسلها على ايدي ثالثا غساله الاطباق يعني جهاز جديد في البيت يعني مصاريف تشغيل يعني حبوب غسيل يعني ملمع يعني من الاخر مصاريف هتفضل موجوده معك. رابعا لو رصيت المواعين بطريقه مش صحيحه هيأجل المواعين تطلع مش نظيفه تخيلوا بعد ما استنينا الغساله حوالي 3 ساعات عشان تغسل تطلع المواعين مش نظيفه ده ممكن يسبب خيبه امل لناس كتير خامسا السباكه الغساله كجهاز بيحتاج مكان خاصيه ومكان صح في بعض الناس بيكونوا ما عندهمش الكلام ده في المطبخ فهيحتاجوا يجيبوا سباك يعمل لهم التجهيزه قبل ما يشتروا غساله الاطباق سادسا ويمكن تكون دي اهم نقطه بالنسبه لناس كتير ان غساله الاطباق جهاز مش رخيص وفي الاغلب هنحتاج ان احنا نجيب جهاز حمولة كبيره عشان خاطر ياخد مننا الحلل والاطباق الكبيره الخلاصه غساله الاطباق لو ظروف تسمح وفي مقدره ماديه جيبوها طبعا بدون تفكير لكن خلوا في بالكم انها مش العصايه السحريه اللي هتحللكم كل مشاكل المواعين شكرا ليكم على متابعتكم واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده هتلاقوا المصادر تحت ياريت تبصوا عليها وياريت تشاركوا الفيديو مع الناس اللي بتفكر دقيقة كسلة الاطباق اشوفكم علي خير